Já bych určitě chtěla cestovat, postavila bych dům s bazénem a pořídila bych si uklízečku, protože mě nebaví uklízet. Kdybych měla víc peněz, tak vždycky je možný ty peníze přelít tam, kde jsou potřeba. Takže, takže peníze se hodí samozřejmě. Tak já bych se určitě chtěla věnovat tomu, co mě baví. To znamená, já mám třeba rád auta, takže bych si třeba chtěl založit Nějaké, nějakou sbírku, nějaké muzeum a aut. Více se věnovat mladému koníčku, který bohužel je hodně náročný na peníze. No zabezpečila bych sebe a sobě blízké v první řadě. A kdybych měla více peněz, tak bych je nejspíš všechny rozdala na dobré účinky.